تا رے گا ما ہم سب کمپینینز ہیں اور ہم سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور ہم سب کو ہی سنگنگ کا بہت زیادہ شوق ہے پاکستان میں بہت کم بینڈز ہیں جو لڑکیوں ہیں جو لڑکیاں گاتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک بینڈ بنائیں جس میں ہم سب مل کر گائیں آپ کو سنگنگ کرنے کے لیے کوئی مشکلات وغیرہ تو میں پیش آئی کسی نے منع وغیرہ تو نہیں کیا نہیں مجھے کسی نے بھی نہیں منع کیا بلکہ میرے ساتھ وہ بہت میری مدد کی ہے سسٹرز نے بہت ہی وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ ایسے ایسے گانا ہے کس طرح سے سر پکڑنے ہیں اور میں ان کو پک کرتی ہوتی تھی کہ میں زیادہ تر شیتانیاں کرتی ہوتی تھی زیادہ تر میں ہنسنے لگ جاتی ہوتی تھی اور پھر مار پڑ جاتی تھی پنش بھی ملتی تم خواب میں آتے اس بات سے ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سنگر بھنے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں کہ